Ευχαριστώ πολύ. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, κύρι, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι ακόμα μια φορά σε μια πόλη και σε ένα τόπο που αγαπώ ιδιαίτερα. Δυστυχώς, λόγω καιρού αναγκαστήκαμε να συμπτύξουμε το πρόγραμμά μας και δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε την Χρυσοβίτσα και να συνομιλήσουμε με τους νέους αγρότες, παραγωγούς, οι οποίοι με τόσο δυναμισμό επιδίδονται σε νέες καλλιέργειες. Όμως, ανανεώνουμε την συνάντησή μας για μια άλλη φορά. Μπορέσαμε, όμως, να επισκεφθούμε Καταρχάς, το νέο εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο θα αρχίσει την λειτουργία του από την επόμενη εβδομάδα. Χαίρομαι που δόθηκε μια λύση σε μια ακριμότητα πολυετή. Αντιμετωπίζω πάντα με αισθήματα αγανάκτησης φαινόμενα δημόσιας περιουσίας που δεν αξιοποιούνται προς όφελος της εθνικής ή της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Και το καινούριο εμβολαστικό κέντρο φτιάχτηκε με μεγάλη ταχύτητα. Θα υπηρετήσει τις τοπικές ανάγκες εμβολιασμού της πόλης των Ιαννήνων και συνολικά της Περιφερειακής Ενότητας. Και στη συνέχεια θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αξιοποιηθεί προ όφελο πάντα της πρωτοβάθμιας φροντίδος υγείας, στην οποία θέλουμε να στηρίξουμε, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος, με έργα έμπρακτα και όχι με, με λόγια. Θα ήθελα να πω δημόσια και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για το επίπεδο συνεργασίας το οποίο είχαμε με τον Περιφερειάρχη, με τον Δήμαρχο, με όλους του τοπικούς άρχοντες καθόλη όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Κληθήκαμε, όπως ξέρετε, να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει αυτά τα αποτελέσματα εάν δεν είχαμε καλή τοπική συνεργασία. Σε όλες τις περιοχές ισχύει αυτό, αλλά ειδικά εδώ θέλω να εξάρω την κατανόηση και την ταχύτητα στις λήψεις, στη λήψη αποφάσεων και από την Περιφέρεια και από το Δήμο όταν είχαμε τοπικές εξάρσεις που μας ταρακούνησαν όλους. Δεν είχαμε σε όλη την Ελλάδα τα ίδια, την ίδια συνεργασία. Εδώ όμως δουλέψαμε καλά και γι' αυτό και Αποδείξαμε ότι όταν συντονιζόμαστε, μπορούμε να πετύχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Το είδαμε στην ταχύτητα με την οποία είχαμε τις αποκλιμακώσεις των τοπικών εξάσεων εδώ πέρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Θέλω ακόμα μία φορά να ζητήσω από όλες και από όλους να υποστηρίξουν την επιχείρηση Ελευθερία, το πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο ξεδιπλώνεται όπως ξέρετε, με πολύ μεγάλη ε, ταχύτητα, αλλά συνάμα και με μια αποτελεσματικότητα πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό μας γεμίζει χαρά και ικανοποίηση, ότι όταν ε, βάζουμε ένα στόχο ως χώρα, ε, ένα δύσκολο, σύνθετο στόχο, και εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και σχέδιο και με διάθεση συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενου φορεί. Μπορούμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Έχουμε κάνει παραπάνω από 7,2 εκατομμύρια εμβολιασμού στη χώρα μα. Τρέχουμε με ένα αριθμό 100.000 εμβολιασμών την, την ημέρα. Εδώ στα Γιάννα έχουν γίνει παραπάνω από 110.000 εμβόλια. Όμω έχουμε ακόμα προκλήσει μπροστά μα. Η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή δεν είναι να προμηθευτούμε τα εμβόλια. Αυτή ήταν η δυσκολία των πρώτων μηνών. Είναι να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερου συμπολίτε ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Και εκεί θα, χρειαστώ, θα χρειαστούμε τη βοήθεια όλων. Από τη βοήθεια τη Εκκλησίας. σεβασμιότατε και ξέρω ότι έχετε βάλει πλάτη και σα ευχαριστώ σε αυτό, στι μεγαλύτερε ηλικίε που ενδεχομένω κάποιοι να μην έχουν εμβολιαστεί ακόμα, είναι οι πιο επίφοβοι στο να αρρωστήσουν και σήμερα ακόμα δυστυχώ νοσηλεύονται οι συμπολίτε μα, διασωλυνώνονται οι συμπολίτε μα, μειώνονται πολύ απότομα τα κρούσματα, χάνουν τη ζωή του οι συμπολίτε μα, είναι σχεδόν όλοι ανεμβολίαστοι. Παρακαλώ, σεβασμιότατε, να πείτε στο επόμενο κήρυγμά σα δεν θέλετε κανένα. Το να, το πείτε, να το πείτε, να το πείτε ανοιχτά, καθαρά, προστατεύεται το πίμνιό σα τους πιο ηλικιωμένους ε, συμπολίτε μας πρωτίστως ε, και πρέπει και όλοι όσοι δεν εμβολιάστηκαν στο πρώτο κύμα, τώρα που βλέπουν ότι τα εμβόλια δεν είναι απλά αποτελεσματικά αλλά και απολύτως ασφαλή, να σπεύσουν να το κάνουν τώρα. Και το ίδιο βέβαια ισχύει και για την νέα γενιά. Έχουμε ανοίξει πια την πλατφόρμα εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίε. Ε, ήδη έχουμε κλείσει πάνω από 20.000 ραντεβού στις ηλικίε 18 18-24, αλλά και στα νέα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν ότι η ξεχνιασιά του, του καλοκαιριού και η χαλάρωση θα είναι πολύ πιο ευχάριστη και πολύ πιο εύκολη εάν είναι εμβολιασμένη. Και εκεί θα ζητήσουμε και πάλι τη βοήθεια ε, των, ε, της περιφέρειας, του Δήμου, όλων των, των φορέων. Ε, άκουσα για κάποια πολύ ε, ε, έξυπνα ε, δεν μ' αρέσει η λέξη κίνητρα, αλλά κάποιε διευκολύνσει που δίνονται, παραδείγματο χάρη, δωρεάν κτέλ για νέα παιδιά τα οποία θέλουν να εμβολιαστούν. Αν και θεωρώ ότι δεν χρειαζόμαστε τόσε διευκολύνσει για να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απολύτω αυτονόητο για να προστατέψουμε του εαυτούς μα, τι οικογένειέ μα και του ανθρώπου που αγαπάμε. Η δεύτερη μου επίσκεψη, το δεύτερο σημείο στο οποίο πήγα και ο βασικό λόγο που ήθελα να βρεθώ. Σήμερα στα Γιάννενα ήταν για να επισκεφθώ τα γραφεία δύο εταιρεών υψηλής τεχνολογίας που επέλεξαν κόντρα στις προβλέψεις και στις, ενδεχομένως στα στερεότυπα να εγκαταστήσουν στα Γιάννενα πολύ σημαντικό τμήμα της ερευνητικής και εμπορική αλλά και προγραμματιστική δραστηριότητα του. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν μιλάμε για την ανάπτυξη την περιφερειακή, δεν μιλάμε μόνο για τον πρωτογενή τομέα, θα μιλήσω και γι' αυτό λίγο στη συνέχεια, δεν μιλάμε μόνο για τον ε, τουρισμό, δεν μιλάμε μόνο για τι ε, ε, υπηρεσίες υγεία και παιδεία. Μιλάμε και για τον κλάδο τη τεχνολογία, ο οποίο αποτελεί κλάδο εχμής, στο σχέδιό μα για την Ελλάδα του μέλλοντο. Όπω ξέρετε, χθε ήταν μια σημαντική στιγμή για τη χώρα. Ε, εγκρίθηκε και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο Ελλάδα 2.0, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητας, το οποίο έρχεται να προσθέσει στο οπλοστάσιο των κοινοτικών πόρων σχεδόν 31 δισεκατομμύρια ευρώ ακόμα. 31 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 19 δισεκατομμύρια είναι απευθείας επιχορηγήσει. Τα υπόλοιπα είναι το δάνεια προς, επιχει προς επιχειρήσεις. Μία σημαντικότατη προστιθέμενη αξία κεφαλαίων που θα κατευθυνθούν σε τέσσερις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ψηφιακή μετάβαση. Ο δεύτερος είναι η πράσινη οικονομία. Ο τρίτος είναι ο τομέας υποστήριξης της απασχόλησης και η κοινωνική πολιτική. Και ο τέτος τομέας είναι ο τομέα των παραγωγικών ε, επενδύσεων. Η ψηφιακή μετάβαση λοιπόν έχει τεράστια σημασία σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Αν μιλήσετε σε αυτέ τι μεγάλε εταιρείε, του μεγάλου εργοδότε εντό εισαγωγικών, θα σα πούνε ότι το πρώτο πράγμα το οποίο ψάχνουμε δεν είναι μόνο κτίρια, θα έρθω στη συνέχεια και στο τεχνολογικό πάρκο, είναι πάνω απ' όλα το ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι το ταλέντο, η δημιουργικότητα, η εργατικότητα νέων ανθρώπων καλά εκπαιδευμένων οι οποίοι θα είναι να εργαστούν σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα καλύπτει τις δικέ τους επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες. Αυτό είδαν αυτές οι εταιρείες και ήρθαν εδώ. Και στο με, με νέα παιδιά, σχεδόν όλοι οι ντόπιοι, είτε παιδιά τα οποία βγήκαν από, από, από το πανεπιστήμιο, από το τμήμα προγραμματιστών, αλλά όχι μόνο, είτε παιδιά τα οποία ήταν από τα Γιάννενα και είχανε φύγει στο εξωτερικό, αλλά επέλεξαν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Είναι μια πάρα πολύ ωραία και δημιουργική ιστορία αυτή. Και θα σταθούμε κοντά σε αυτή την προσπάθεια, αγαπητέ Αλέκο. Θα υποστηρίξουμε το τεχνολογικό πάρκο, έχοντας ήδη... Δεσμεύσει σημαντικού πόρου ύψου 20 εκατομμυρίων για να δημιουργηθεί. Στο χέρι μα είναι να τρέξουμε γρήγορα, να οριμάσουμε το έργο αυτό, να ξεπεράσουμε εσύ και εμεί τι όποιε δυσκολίε. Ο Υπουργό, ο, ο Χρυσό Οδήμα, είναι απολύτω ενήμερο για αυτή την προσπάθεια, ώστε να προσθέσουμε στα Γιάννενα και έναν πόλο υψηλή τεχνολογία. Κάτι το οποίο μπορεί να φανταζόταν αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Βλέπετε όμω ότι και αυτά τα οποία. Μερικές φορές φαίνονται σαν όνειρα ε, θερινής νυχτός, τελικά γίνονται πράξη. Και η πρώτη προτεραιότητα, το έχω πει πολλές φορές, είναι δουλειές. Δουλειές, δουλειές, δουλειές. Κυρίως για τα νέα παιδιά, ε, καλές δουλειές. Και βέβαια εμείς βοηθάμε και τις καλές δουλειές να έρθουν στον τόπο μας ε, μειώνοντας τη φορολογία, καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης, μειώνοντας ερωδοτικές εισφορές. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκε για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, ενχορίες και ξένες στην πατρίδα μας. Και πιστεύω πραγματικά ότι τα Γιάννη να έχουν όλες τις δυνατότητες να γίνουν τεχνολογικούς πόλο και να προσελκύσουν και άλλες εταιρείες, όχι μόνο ξένες, αλλά και ελληνικές. Να μιλάμε για τεχνολογία. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τι ξένες εταιρείε οι οποίε έρχονται στην Ελλάδα για να δημιουργήσουν μια υποδομή και τι ελληνικέ εταιρείε. Πρέπει να αναλογιστούμε οι οποίε έχουν πια συνθέσει ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα τεχνολογία. Αναπτύσσονται γρήγορα, προσελκύουν κεφάλαια, μεγαλώνουν προσφέρουν καινούριε ευκαιρίε απασχόληση σε νέε Ελληνίδε και σε νέου Έλληνε. Άρα, είμαι πολύ ικανοποιημένο αυτό το οποίο είδα. Σήμερα και η δέσμεσή μα είναι ότι θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, διότι και η συγκέντρωση των εταιριών σε έναν χώρο με υψηλέ κτηριακέ και τεχνολογικέ προδιαγραφέ, κοντά στο πανεπιστήμιο, δημιουργεί από μόνο του τεράστιε συνέργει για να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερε επενδύσει αυτού του ίτου. Και βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για Έλληνε, μιλάμε και για ξένου οι οποίοι μπορεί να θελήσουν άχουν πια να δουλεύουν στην Ελλάδα. Προσφέρουμε την, την καλύτερη ποιότητα ζωής, ειδικά για ανθρώπους που αγαπούν και το βουνό. Ανήκω και εγώ προσωπικά σε αυτή την, σε αυτή την κατηγορία. Πού θα βρει κανείς τέτοια ποιότητα ζωής, αν μπορεί να τη συνδυάσει και με μια δουλειά, την οποία μπορεί να την κάνει πια, ενδεχομένω από το σπίτι του, αν έχει μια καλή σύνδεση. Όλη αυτή είναι η έννοια των ψηφιακών ομάδων, ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι μπορεί να έρθουν από οπουδήποτε να δουλέψουν στην Ελλάδα, γιατί η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, η φροντίδα, η υγεία, οι υποδομές, είναι τέτοιες που να τους καλύπτει. Αυτό ε, είναι μια ακόμα ε, μεγάλη πρόκληση την οποία έχουμε μπροστά μας, ε, και όχι μόνο για τα Γιάννενα και για τα χωριά μας και για τα, ε, τα Ζαγοροχώρια και όχι μόνο για όλον τον, ε, τον ορεινό ε, όγκο. Η πανδημία μέσα στα, στα πολλά δυνά της, άλλαξε. Τι συνήθειες με τις οποίες εργαζόμαστε και αυτό θα είναι με μεγάλη ευκαιρία συνολικά για τον τόπο μας και ειδικά φυσικά για την Ήπειρο και για την περιοχή των, των Ιωαννίνων. Να πω μόνο, μιας και μιλάμε για χρηματοδοτικά εργαλεία, ότι εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, πιστεύω ότι θα είμαστε και από τις πρώτες χώρε που θα πετύχει την έγκριση του Νέου ΕΣΠΑ. Το Νέο ΕΣΠΑ έχει ακόμα περισσότερος πόρου, όπως ξέρεις, αγαπητέ Αλέκο, την περιφερειακή πολιτική. Άρα, υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να έρθουν να συναντηθούν, να συντονιστούν, έτσι ώστε να καλύψουν όλε τι ανάγκε τη τοπική αυτοδιοίκηση, δήμοι, περιφέρειες και φυσικά κράτο. Θα δουλέψουμε μαζί με κοινού στόχους και με κοινού άξονε οι οποίοι πια είναι προδιαγεγραμμένοι. Και αυτό φυσικά αφορά και στο πρόγραμμα Τρίτσι. Είναι μαζί μα ο αναπληρωτή Υπουργό. Έχει γίνει μια πολύ σπουδαία δουλειά και στο, ε, στο Υπουργείο για την αξιολόγηση των προτάσεων. Έχουμε πολλές και καλές ώριμες προτάσεις για το, για το πρόγραμμα Τρίτσης. Ενδεχομένως, κάποιες να μπορούν να μεταπέσουν και σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Πάντως, και στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα γίνει μια κοσμογονία. έργων, πολλά από τα οποία ήδη αρχίζουν να, να ξεκινάνε. Για τα, τις πρωτογεννούς παραγωγής θα μπορούσα να μιλάω ε, ώρες, γιατί ε, γνωρίζετε το, ε, το ενδιαφέρον μου. Και ναι, πρέπει να σας πω ότι ο Αλέκος δεν τρέπεται να μου στέλνει μηνύματα 24 ώρες το 24 ώρες, ε, όταν, υπάρχει <σκέντρο> κάτι, <σκέντρο> όταν υπάρχει κάτι που τον απασχολεί, αλλά ε, θεωρώ πάντα χρήσιμο να έχω, ε, να, να έχω επαφή με ανθρώπους των οποίων την, την γνώμη και την άποψη ε, εκτιμώ. Ο υπουργό, ο ο, υπουργός, ο, Σπίλος, ο Λιβανός, νομίζω ότι έχει πιάσει τον Ταύρο το από τα Κέρατα σε πολλά από τα θέματα τα οποία ε, αποτελούν κοινή μα ε, ε, προτεραιότητα. Ε, ο Γιώργο ο Αμμυρά ασχολείται με, με, με θέματα τα οποία είναι πολύ κοντά και, στην, και στη δικιά μου την, την καρδιά στα θέματα τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ναι, λύνουμε κρεμότητε από του δασικού χάρτε από το παρελθόν. Προφανώ υπήρχαν πολλέ αντιδράσει. Ξέραμε τα προβλήματα. Σπέβδουμε να τα διορθώσουμε. Δασικοί χάρτε, κτηματογράφηση, ε, δεν νομίζω ότι ο Γιώργος θα αν δεν υπάρχει πιθανή ελληνική γης η οποία να μην κτηματογραφηθεί και εκεί γίνεται μια πολύ σημαντική πρόοδο γιατί πρέπει επιτέλου να καθαρίσουμε και να τελειώσουμε με το θέμα των χρήσεων γης στην, στην πατρίδα μα. Και βέβαια, ειδικά για το ζήτημα του πρωτογενού τομέα, δύο παρατηρήσει. Δίνω μεγάλη έμφαση στο πρόγραμμα των νέων αγροτών. και Ξέρω ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσε προτάσει. Τι συζητάμε με το Υπουργείο. Θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και να δώσουμε. Επιπλέον, κίνητρα, ειδικά σε αγρότες σε οριμνών περιοχών. Θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά και θέλουμε όμως και τα προγράμματα νέων αγροτών να πιάνουν τόπο. Όπως ε, ε, θέλουμε να είμαστε και απολύτως σίγουροι ότι ο ανταγωνισμός στον πρωτογενή τομέα δεν νοθεύεται. Θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει με τον, ε, με τον Περιφερειάρχη στη Σαμαρίνα, όπου μαζί με κτηνοτρόφους ε, ε, τους είχα τότε δεσμευσή ότι θα τσακίσουμε τα κυκλώματα των παράνομων ελληνοποιήσεων, διότι μόνο έτσι θα πάρει το ελληνικό γάλα, καταρχάς, αλλά και τα ελληνικά κτηνοτροφικά και γαλακτρομικά προϊόντα, τις τιμές που του αξίζουν, διότι αν νοθεύουμε ε, τα, τα, τα προϊόντα, τότε προφανώς ο κερδισμένος είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζει το προϊόντο κάτι το οποίο δεν είναι. Οι μαϊμούδες είναι για τους ζωλοϊκούς κήπου. Δεν είναι για τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τα ελληνικά, είτε για τα ξένα. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν ήδη για πρώτη φορά επιβληθεί σημαντικά το τα πρόστιμα σε εταιρείε, οι οποίες δεν ήταν συνεπείς με τις των διαγραφές των προϊόντων που οφείλουν να, να διαθέτουν. Αλλά και εκεί πιστεύω ότι έχουμε σημαντικά πράγματα να, να, κάνουμε, να κάνουμε ακόμα. Και τέλος, στο ζήτημα των ανώσεων πηγών ενέργειας, ναι, δεν θα πάμε να καταστρέψουμε ε, κάτι για να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ορεινοί όγκοι, στους οποίους δεν υπάρχουν δρόμοι, στου οποίου δεν θα γίνουν δρόμοι καινούργοι. Απλά δεν θα γίνουν δρόμοι. Δεν θα γίνουν δρόμοι καθόλου, όμως. δεν θα γίνουν δρόμοι ε, ε, ούτε για ανανεώσιμες, ούτε για ορεινή κτηνοτροφία. Και όπου υπάρχουν δρόμοι, προφανώ δεν θα πρέπει να έχουμε γραφειοκρατικέ οι δρόμοι να βελτιώνονται λίγο για να μπορούν να εξυπηρετούνται κυρίω οι κτηνοτρόφοι μα. Υπάρχουν όμω ορεινοί όγκοι οι οποίοι θα προστατευτούν απόλυτα από τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια με μια νέα λογική χωροθέτηση. Οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που τι χρειαζόμαστε, μην έχουμε αυταπάτε. Μιλάμε βασικά για τι μεγάλε ανεμογεννήτρε, να πάνε σε περιοχέ που είτε έχουν υποδομέ είτε οι τοπικέ κοινωνίε τι αντιμετωπίζουν πιο θετικά. Έχουμε δυνατότητα να το πετύχουμε αυτό και να προστατεύσουμε μια σειρά από περιοχές, τις οποίες δεν πρέπει να πάνε αινημογεννήτρες, όχι μόνο για την αισθητική επιβάρυνση, αλλά για τις υποδομές οι οποίες πρέπει να γίνουν για να φτάσουν οι γεννήτρες σε αυτά τα σημεία και να φέρουμε σε δίκτυα δρόμους και όλα τα σχετικά. Τελειώνοντας, μια γενική παρατήρηση και επισήμανση. Βγαίνουμε από μια περιπέτεια από μία δοκιμασία, η οποία μας σε όλους πάρα πολύ. Φρυνίσαμε συμπολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους, ευτυχώς λιγότερους από ότι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά παρά τα αυτά, η πανδημία άφησε πίσω της μεγάλα τραύματα. Άνοιξε όμως και καινούριους δρόμους και δημιούργησε και γεννούργιες προοπτικές και γεννούργιες ευκαιρίες. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ίσως η πιο εμβληματική τέτοια, ε, τέτοια ευκαιρία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ελληνική οικονομία θα ξαναμπει σε τροχιά γρήγορη και δυναμικής ανάκαμψης. Και μέσα από αυτήν την, την, την ανάκαμψη θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος, έτσι όπως την οραματιζόμαστε, ε, επαναξιολογώντας ενίοτε προτεραιότητες, ε, οι οποίες αναδείχθησαν από την πανδημία. Η δέσμευσή μου για ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας, καθολικό, δημόσιο, αλλά και ποιοτικό, ισχύει σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς υποχωρεί η πίεση από τους νοσηλευόμενους της Ισπανία. Τώρα είναι η ευκαιρία να επενδύσουμε σε ένα νέο εθνικό σύστημα ε, υγείας, με καταλήτη ε, ε, την τεχνολογία η οποία επηρεάζει τι ζωές μας ε, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξο, ε, όχι μόνο για τις, τις προπτικές εδώ πέρα των Ιωαννίνων, ε, τη Υπήρου, είμαι συνολικά αισιόδοξο για τις προπτικές της χώρας, Πέρασαμε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Σταθήκαμε όρθιοι. Η κοινωνία πιστεύω ότι τελικά με τον τρόπο της ήρθε ε, πιο κοντά. Οι σχέσεις εμπιστοσύνη, κράτους και πολιτών σφυριλατήθηκαν. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα φανταζόντουσαν αδιανόητα ή αδύνατα πριν από κάποιο διάστημα. Και πάνω σε αυτή την παρακαταθήκη θα χτίσουμε όλοι μαζί το μέλλον μιας καλύτερης Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.